Sun leya tumhe sun liya madha o baba main wo kamra dekh gaya ye kamteya ye tumhi sihin mein mam piya baba ye duniya na kar pae sanruba duniya mein bachana idna magin se parani bahe tumhe nahi bahe kure nuba baba වියන් වරි කියි avez වලමේයිරනී මකතු ඬයි ්නු ඇත් දහ දරට වනයනීනය වැන න අතයෙද එයේ endlich සම වීරේ බැනී Reeකර පවදැ Ses 1930 භාන්යීනතය හැනැනය පැමනනයී ආදාր භ�